إذا كان علماء الإسلام من السابقين والمعاصرين لم يحيطوا بتفسير القرآن الكريم علماً، فكيف يترجمونه إلى اللغات العدمية؟ يقدموا نظراً لهم. ما هذا يستطيع أن يقول أنه علماً بكل ما في الله. وإنما هذا ما يسعى الله رضي فقط العلي علم عليم. فكل مفسر، على حسب ما أعطاه الله من العلم. يفسر ويترجم إذا كان عنده علم ويجتهد استغفر الله. ولازم من هذا ان يكون محيطا ولا من هذا ان يبنى كل على حسب ما أعطاه هو من العلم ولو قيل لا يترجم ولا يفكر ولا يتكلم الا من احاط علم بالقران والسنه ما تكلم احد كل واحد, واحد عندنا